Ať jste obec, město nebo soukromý majitel, potřebujete přehledný systém evidence majetku. V systému GIS Online můžete jednoduše zpravovat databáze vašeho majetku nad mapou. V levém panelu si můžete nechat zobrazit to, co vás zrovna zajímá: například kontejnery, odpadkové koše nebo lavičky. Co se týká zeleně, tak keře, jednotlivé stromy, případně plochy zeleně i se zobrazením četnosti pokosu. Možná je to náhoda, ale zrovna v Sokolově najdete v levém panelu i hnízdiště rorýsů. V pravém panelu si můžete zobrazit více informací, stačí kliknout na ikonku Informace o objektech. Veřejnost by mohla zajímat podrobná mapa povodňových pásem. Zobrazit si můžete záplavové oblasti dle závažnosti. Z turistiky je možné do map vložit jednotlivé stezky se zastaveními a jejich přesným popisem. Cyklostezky, rozcestníky a také důležitá místa. Dále je možné přehledně zobrazit volební okrsky. Můžete tu také evidovat i jednotlivé radary a měřené úseky, anebo zóny volného pobíhání psů. Ať už vás napadne evidovat cokoliv, do našeho systému můžete údaje o majetku jednoduše zadávat přímo v aplikaci. Nebo nám pošlete svá geografická data a my je importujeme do systému za vás. V systému GIS Online máte veškerou evidenci majetku na jednom místě. GIS Online. Chytré mapy.